Mă treze de dimineață Îmi iau ceașca cu cafea Și apoi eu te caut să ne iubim cu adevărat, lasă-mă să cred că Tu mă iubești. Cred că tu mă iubești, că tu mă dorești Lasă-mă să cred că ți la mine Lasă-mă să cred că timpul trece iar Și tu nu mai apari Te caut într-una mai bine Tu nu că eu, eu te iubesc la tine bagunte ye Thank mm -hmm. you.